Ne želite pseći dlaku posvuda? Psi koji se ne linjaju su odlični za ljude koji su alergični i one koji ne žele pseći u dlaku po kući. Postoji li pas koji nema dlaku i koji se ne linja? Gotovo svaki pas, čak i onaj koji se smatra golo kožem ima malenu dlaku koja se može linjati. Ovo je stalan proces koji se događa pojačano u proljeće i jesen. Ipak postoje pasmene pasa koje se linjaju jako slabo što ne možete niti primijetiti bez obzira radili se o psima sve ili bez dlake i upravo oni će se nalaziti na ovoj listi. Prije nego krenemo s listom da ne zaboravim. Izrada novih videa uzmemo mnogo vremena kako bih napravio korisne i besplatne video zapise te bih te zata zamolio ako si u mogućnosti da podržiš mene i moj strastveni truti rad na dobrobit životinja izvajanjem koje kune, dinara ili eura u obliku donacije preko linka u opisu videa. Ako nisi umogućen se donirati ne brini jer ja volim sve koji vole životinje, te veoma cijenim što gledaš moje video zapise i hvala ti za pretplatu na moj kanal. Sada slijedi lista top 10 pasmina pasa koje se ne linjaju ili se linjaju tako slabo da se niti ne primijeti. Na desetom mjestu liste nalazi se pasmina pasa, kineski kukmasti pas. Kineski kukmasti pas je stvoren kako bi udovoljio svim zahtjevima za odličnog kućnog ljubimca. Iako su atletski oni mogu ležati po cijele dane u kući. Izuzetno su socijalne i nastoje čitati um svom vlasniku kako bi mu udovoljili. Dakle nastoje se preoboditi svima i to ih čini odličnim kućnim ljubimcima. Kineski kukmasti psi su živahni, ljubazni, oprezni, razigrani i sretni. Kineski kukmasti psi imaju malo dlake na glavi, repu i nogama. Oni se izuzetno slabo linijaju i nemaju gotovo nikakve zahtjeve za održavanjem dlake. Ipak potrebno je pripaziti na kožu psa jer je izložena i ranjivana iritacija, alergija i opeklina od sunca. Na devetom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Tibetski terijer. Tibetski terijer je pasmina koja je stvorena kako je bilo odličnim ljubimac vjernicima odnosno tamošnim svetim ljudima i nomadskim stočarima. Smatralo se da ovi psići donose sreću pa su se često poklonjali kao poklon. Danas oni ljudi koji posjeduju ove kućne ljubimce znaju kako su one i dobar dar. Mogu se prilagoditi svakome i prijateljski su prema svima. Tibetski terijeri su ljubazni, energični, osjetljivi, rezervirani, društveni i nježni. Iako imaju predivnu dlaku slabo se linjaju, ali ipak zahtijevaju brigu oko dlake. Potrebno ih je češtjati minimalno dva puta na tjedan. Na osmom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Tulearski pas. Tulearski pas posjeduje posebno lijepu dlaku nalik pamuku. Ovi maleni psići potiču iz Madagaskara. Tuarski psi su živahni, inteligentni, ljubazni, razigrani i vokalni. Oni su dobri za život u stanu te manjem prostoru, za početnike i izuzetno se slabo linjaju. Linjaju se uglavnom samo u proljeće. Često se preporučuju ljudima koji imaju problema sa alergijama. Ipak kako bi dlaka psića ostala lijepa i zdrava potrebno ga je svakodnevno ne načešljati. Na sedmom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Španjolski vodeni pas. Španjolski vodeni pas se prvenstveno koristio za čuvanje stada u Španjolskoj. Ponekad su bili pratioci ribarima tijekom ulova, većina ovih pasa obožava vodu i plivanje. Španjolski vodeni psi su nježni, inteligentni, odani, radišni i atletski. Iako ne bi rekli tako na prvi pogled ovi psi se gotovo ne linjaju odnosno jako slabo se linjaju. Održavanje njihove dlake je izuzetno jednostavno. Njihovo dlaku nije nikada potrebno češljati te mora biti jednake duljine po cijelom tijelu. Na šestom mjestu liste nalazi se pasmina pasa budou pas. Pudle pas je izuzetno pametni, dobar i prijateljski psić koji ima lijepu frizuru i spadaju u pasmine pasa koje se ne linjaju. Pudol psi su pametni, poslušni, odani, oprezni i energični. Preporučuju se ljudima s problemom alergije na pseću dlaku. Zašto? U većini slučajeva ne izazivaju nikakve alergijske reakcije. Ipak, savjetujem da pogledate kako vaš organizam reagira na ove psiće ako ste alergični. Kako bi psić imao lijepu i zdravu dlaku potrebno ga je češljati. Pudel zahtijeva svakodnevno češljanje dlake do kože. Uprotivnom će je trebati ukloniti. Često vlasnici pasa ušišaju pudel psića kako bi izbjegli češljanje. Na petom mjestu liste nalazi se pasmina pasa, romanjanski pas za vodu ili lagoto romagnolo. Romanjanski pas za vodu je poznat italijanski vodeni pas i lovac na tartufe. Ipak primarna uloga u prošlosti bila im je donošenje pljena tijekom ulova. Romanjanski psi za vodu su lagani za dresirati druželjubivi, ljubazni, aktivni i odani. Dlaka ovog psića je vodootporna, gusta i kovrčava. Ipak zahtijevaju minimalno održavanje poput podrezivanja. Ovi psići gotovo se uopće i ne linjaju te su odlični za osobe koje pate od alergije. Na četvrtom mjestu liste nalazi pasmina pasa peruanski bezvaki pas. Iako postoji peruanski bezvaki pas koji ima dlaku, oni se tijekom ocenjivanja diskvalificiraju. Dakle ova rijetka pasmina pasa nema dlaku. Peruanski bezvaki psi su zašnički nastrojeni, živahni, inteligentni, ljubazni, oprezni i pojemeniti. Imaju minimalne zahtjeve za održavanje kože zdravom, a to podrazumijeva kupanje jednom tjedno. Također za vrijeme sunčanih razdoblja treba pripaziti da pas ne dobije opekljene po koži. Potrebno ga je zaštititi kremom za sunčanje. Sada slijede top 3 pasmine pasa koje se ne linjaju, pa krenimo. Na trećem mjestu liste se pasmina pasa Basenji. Najstarija pasmina pasa na svijetu Basenji je odlična za život u stanu i malim prostorima iz više razloga. Basenđe psi ne laju, odlični su za početnike, gotovo se ne linjaju i zahtijevaju minimalnu brigu s dlakom. Dakle, uz činjenica da se gotovo i ne linjaju, te održavanje dlake se svodi na jedno češljanje tjedno, odnosno jedan kratak prolazak mekanom četkom, oni mogu biti odlični izbor za život u stanu. Također, basenđe psi se navode i kao psi koji ne smrde. Iako ste možda pomislili da ih je potrebno kupati kako ne bi ostavljali pseći miris, to nije točno. Oni ne zahtijevaju redovna kupanja i jedino ih je potrebno okupati kada se jako uprljaju. Basenji psi su znatiželjni, energični, inteligentni, ljubazni, oprezni i razigrani. Dakle, Basenji pas može biti odličan izbor za sve koji traže psića koji se slabo linja, ne ostavlja miris i zahtjeva minimalno održavanje. Jedini zahtjev ovih pasa je svakodnevna fizička aktivnost. Na drugom mjestu liste nalazi se pasmina pasa sa luki. Drevni egipatski kraljevski pas Saluki smatra se odličnim kućnim ljubimcem jer su agelni, lijepi, tihi i lagani za održavanje. Jedini problem je što jako vole trčati te mogu trčati brzo. Vole pojuriti za svačme tako da bi tijekom šetnje uvijek trebali biti na uzici. Saluki psi su inteligentni, samostalni, povućeni, tihi i odani. Ovi psići vole biti čisti i uredni. Sa luki pasmina se i jako slabo linja, gotovo ne lini i ne ostavljaju pseći miris. Održavanje im se svodi na jedno češljenje tjedno i pas će biti zdrav i lijep. Na prvom mjestu liste pasmina pasa koje se ne linjaju nalazi se pasmina Američki bezdlaki terijer. Američki bezdlaki Terrier je rijetka pasmina pasa koja dolazi u dvije varijante odnosno s i bez dlake. Iako obje varijante zahtijevaju minimalno održavanje, bezlaka varijanta se ne linja. Također, oni nemaju buha. Održavanje im je minimalno, odnosno po potrebi ako se uprlja kupanje i zašta od sunca ljeti. Američki bezvlaki su inteligentni, živahni, znatiželjni, razigrani, oprezni i nježni. Američki bezvlaki također se smatra hipoalergenom pasminom pasa. Kao takvi dobri su za sve koji imaju problema sa alergijom na pseću u dlaku. Vrlo su snažni i obožavaju vrijeme provoditi u aktivnostima. Dakle psi koji se ne linjaju su idealan izbor za sve koji ne žele dlake po kući. Kao što ste mogli vidjeti u videu iako naziv pasa može biti bezdvaki oni često sadrže jako sitne dvačice koje također otpadaju. Ipak uz činjenica da su gotovo bezvaki te da se jako slabo linjaju, oni se nalaze na samom vrhu liste pasa koje se ne linjaju i njihove dvačice ljudi gotovo ne mogu niti primijetiti. S druge strane psići s bujnijom dlakom također se mogu nalaziti na ovoj listi, ali u pravilu zahtijevaju više brige poput češnjanja, kupanja i šišanja. Ako sam propustio određene plasmine ili želite podijeliti s nama neke informacije svakako vas pozivam da ostavite komentar u opisu. I na kraju ako podržavaš moj rad i volio bi pomoći u opisu videa nalazi se link gdje možeš poslati koji dinar, kunu ili euro preko PayPal-a. Također možeš ostaviti poruku koja će biti pročitana na kraju sljedećeg videa, naravno ako je primjerena.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 Sačujemo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!